اهلا وسهلا بيكم معاكم ميدي من قناه اجمل الافكار مع ميدي النهارده هنعمل مع بعض رجل الثلج سنه جديده وسنه سعيده علينا كلنا يا رب ايه اول حاجه معلش انا في حاجات كنت بدأت فيها كنت فاكره الكاميرا بتصور وطلعت ما بتصورش ايه اول حاجه انا قصيت جبت ورق فوم ابيض وقصيته ثلاث دوائر ثلاث دوائر دايره كبيره دايرة اصغر شوية ودايرة اصغر برضو تمام? وجبت الفوم الاحمر وقصيته دوائر برضو صغير صغيرة كده زي ما انتم شايفين ولزقت هنا اتنين في نص كده ال... ال... الدايرة احنا منزقت اتنين والدايرة الكبيرة لزقت فيها تلاتة ودول بصوا دول عينين بيتباعوا جاهزين كده عند بتاع الخردواتي. إيه لو أنتي ما عندكيش ممكن فوم اسود تحطيه مش هيجرى حاجه او ممكن انت تعمليها بقلم ماستر مش هيجرى برضو حاجه ودي يعتبر المناخير بتاعته بتقصها كده زي ايه الجزرايه يعني هي شكلها اصلا عامل زي الجزره ودول الايدين متو. ودي كانت عندي في حاجه برضو اللي راجل كانت تركت عندي في حاجه قبل كده فاخدتها كانت يعني خلاص باظت وهتترمي فاخدتها منها تمام بنعمل ايه بنجيب الدايره الكبيره اهي ولزقت فيها التلاتة دوائر الصغيرين الفوق وبعمل بعد كده بحط هنا كده من فوق حته مسدس شمع وبلزق كده تمام يبقى انا جبت الدايره الكبيره ولزقت فوقيها الدايره الاصغر شويه اهو ده بيبقى شكلها تمام بعد كده هجيب الدايره على فكره نسيت اقولكم ان انا عامله البق ده بقلم احمر عادي قلم الجاف الابني أنتي لو عندك برضو فوم الاحمر دا ممكن تقص منه وتعمليها. ممكن تعمليها بالقلم. على برضو او قلم فلو مستر. ها برضو اللي يريحك. هاجي بقى طبعا عايزه احط الجزء اكمل الجزء اللي فوق. هحط هنا حتة مسدس حتة شن. ورا حتى الباقي كده. تبتدى يتكون جسمه اهو عندي. تمام? عندي تقول لكم برضو ان دي طاقية. الفوم الاسود ولزقت لها. آآ زي علقة كده. مسدس الشمال. لزقتها لها. علشان في حاجات كنت اشتغلتها كانت فاكرة الكاميرا بتصور معي لكن تراحك ما بتصورش. تمام? بعد كده اهو ده كده بقي الجزء الجسم بتاعه هو سهل جدا يعني خطواته سهله حتي لو انا مش بادئها معاكم من الاول بس هي خطواته سهله جدا هما ثلاث دواير بتقصيهم وبعد كده بتقصي حوالي خمس دواير صغيرين لون احمر او اي لون يعني ممكن بسوي الاحمر بيدي شكل هاجي بعد كده هحط هنا حتة شمع عشان الزق بصوا هي المناخير بتاعته دي بتتحط كده يعني بتتحط بميله شويه تمام ممكن ابعد لكم شويه عشان ايه تمام كده هاجي بعديها الطاقيه دي سهله رسمها سهله بترسميها على الفوم وبتقصيها هاجي ممكن احط كده واروح لازقاها من فوق عشان تديني الشكل دا تمام هاجي بعد كده للايد هحط ايدي هنا غالبا هنا كده والايد التانية هحطها كده عشان ده يبقى شكله ندوس على الايد الاولانيه كده عشان تثبت بس تمام الايد الثانيه تعالي كده شكله ابتدى ايه يوضح معايا انا مش عايزه ارفعه عشان ده لسه الشمع هنا طري شكله ابتدى اهو هترفعيه كده بعد كده بجيب دي بلفها كده عند رقبته هي دي بصوا فيها زي سلك كده هي كانت عندى بردو فى حاجه ال... ده بقى شكله النهائي انت ممكن ايه تعلقيه بقى في البيت تعلقيه على شجره الكريسماس شكله بيبقى جميل فعلا وشكله بيبقى تحفه قوي وحاجات بسيطه انت ممكن تعمليه اكتر من ش... يعني من مره وتزيني بيه شجره الكريسماس تزيني بيه لو عندك الاولاد تزيني بيها حاجات دي الاولاد بيفرحوا بيها قوي وانت نفسك بتفرحي بحاجه ممكن ني عاملاها من ايدك و... ايه... ممكن تعمليه برضو اكبر يعني ممكن الدايرة دي لو انت عايزة تعملي حجم اكبر تلزقيه على باب ولا حاجة برضو هينفع. لو عايزة تعمليه على باب بتعملي نفس الخطوات دي بس الدايرة اكبر اللي بعديها اكبر شوية. اللي قصدي الدائرة اكبر اللي بعدها اصغر شوية اللي بعدها اصغر شوية بتكبري طبعا في الطاقية بتكبري في اليد على حسب المقاس اللي انت عامليني. شايفين شكله النهائي بعد ما خلصته وعلقته اهو معلقاه على الحيطه اهو شكله جميل وبيدي منظر حلو قوي وحاسس كده بفرحه السنه الجديده اتمنى لو أنتوا اول مره تشوفوني وتزوروا القناه اتمنى ان إنتوا تشتركوا فيها وتفعلوا خاصيه الجرس علشان يوصل كل جديد واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش كمان ان انتوا تتابعوني واتمنى اشوفكم في فيديو جديد على كل خير وسنة سعيدة وسنة جديدة علينا كلنا يا رب واتمنى اشوفكم على كل خير